Kas sulle mõitsevad seened? Aga kas sa teadsid, et seenevilja keha on suguorgan? Seened on huvitavad organismid. Kui Kadri rääkis eelmistest videodes looma ja taimerakudest, siis rak on nagu nende vahepealne vorm. Mõned tunnus on tal taimerakumad, mõned on loomarakumad. Ja neid tunnusid käsitlemegi siinses videos. Aga mitte ainult, uurime ka, kuidas seeneraku ehitus on seotud tema talitusega või sõnu sellega, kuidas seen välja näeb ja mida ta teeb, ja lisaks vaatame, milline tähtsus on sentel meie elus ja looduses üle üldse. Kõigepealt, seenerak võrdlusest taimeraku ja loomarakuga. Sentel on ka rakukest nagu taimedel. Samas kui taimedel on rakukest selluloosist, siis rakukest on kitiinist. Kus me seda sõna oleme kuulnud? Kitiin. See on üks polusaharid, ehk süsivesik ja sellest on ka tehtud putukade eksoskelett. Ehk siis seenerak on nagu putukas. Seda mitte, aga see on üks näide, et seened on loomadega lähemalt suguluses kui taimedega. Järgmiseks, nii seene kui taimerakudel on vakoolid. Samas on seenerakul vakoolid väiksemad ja neid on vähem. Nii nagu taimerakus sisaldavad seeneraku vakoolid peamiselt vett ja väga erinevad toitaineid nagu süsivesikuid, lipiide, ensüüme ja jääkainid. Seepärast öeldakse ka, et seene ei tohi autode jääres korjata, sest seened korjavad ümbritsevast, keskkonnast erinevad jääkainid oma vakoolidesse. Samas nagu loomarakkus pole ka plastiida, mis on ainult taimerakule omased. Aga kõigi kolmel on olemas tuum ja nad kuuluvad päris tuumsete, ehk eukorootide hulka. Lisaks on neil ka mitokondrid, sütaplasma võrgustikud, 3 kompleksid lüsosoomid ja ribosoomid. Nagu teisi organisme, siis seen on olemas väga erineva kujuga ja olemusega. Seened võivad olla õherakulised nagu pärmseen või hulkraksed nagu hallitusseen. Vanasti arvati, et pärmseen on üldse bakter ja siia maani öeldakse ekslikult pärmseene kohta pärmipakter. Enamasti on senterakud pikad ja torukujulised, mis on oma vahel ühinedes, moodustavad seeneniite, ehk ühfe. Ühvid on oma vahel õhendatud vahesentega, kus on avaseest, tänu sellele liigavad ühes rakkust teised toit tained, kui ka tuumad. Samas on olemas sellised seeni, kelle rakkuvahe seinad puuduvad ja kogu ühv ongi üks suur, ulga tuumaline rakk. Seeneniidid, ehk ühvid, moodustavad mütseeli. Ehk! Seene mis võib olla mitme ruutmeeteri suurune. Kui tingimused on soodsad ehk sajab ohtrat vihma, siis seened moodustavad ajutisi viljakehasi. Tiiti seene viljakeha ja seen aetakse siin oma vahel sassi. Seen on seeneniidistlik pluss viljakeha. Viljakeha on selleks, et paljuneda. Muusias, seened saavad paljuned nii eoseliselt kui ka vegetatiivselt. Viljakeha moodustab selleks, et teha eosid. Ehk viljakeha on tegelikult seene ajutine suguorgan ja me sööme neid sügiseti eriti suure rõõmuga. Mua! Aga kui sa oled üks nendest inimeste, kes ei käi igal sügisel metsas seenesukuelundi otsimas, <lacht> siis <lacht> miks sul midagi seetest teada vaja on? Sest seened on täiega tähtsad, sendega on seotud mõned tüütud haigused, aga neil on tähtis roll eluslooduses ja ainuringes. Rääkimata sellest, et seeni kasutatakse väga nutikat nii meditsiinis kui ka toiduainetööstuses. Selleks, et seente tähtsusest aru saada, tuleks uurida, mida seened söövad. Nagu ka loomad on seened eterotroofid, ehk nad ei tooda ise endale orgaanilise molekule, vaid peavad endale toitu väliskeskkonnast hankima. Toitumise alusel jaatakse seened ka omakord kahte suurde rihva. Esimene on saprotroofid, kes toituvad surnust, orgaanilist ainest, Tavaliselt näeme nende seente kehi langenud puu peal, kus nad lagundavad surnud puud. Aga näiteks ka majavam, mis lagundab puithooneid. Lisaks on seened peamine põhjus, miks toiduainetele riknemine toimub. Sõbralik soovitus. Kui sa näed Moosi hallitust, siis ära isegi proovi sealt ümber midagi välja kooktea. Sest see see hallitusseen on toonud sinna mürgised ained ehk toksiina. Ehk koos bakteritega on looduses ühed peamised lagundajad, kes lagundavad kunagi elus olnud organisme annor toitaineteks, mida jällegi taimed saavad kasutada. Ilma lagundajateta ei oleks võimalik elumaal, sest lagundajad on olulised organismid aineringetes ja toiduahelatest. Võid nende kohta vaadata Teine rühm seeni on biotroofid, kes toituvad elusest orgaanilisest ainest. Biotroofe võib jagada põhimõtteliselt kahte suurde rühma: parasiitsed, mis on halvad, ja sümbiondid, mis on head. Teise organisme suhtes siis. Parasiitsed biotroofid võib leida looduses väga erinevatel organismidel. Inimeste peal on meil sõber jalasen kes tekitab mõningad probleeme, aga õnneks leidub apteegis ravimid sellistest test peali tükkevatest sõpratest vabanemiseks. Põh! Jälle sõbralik soovitus avalikas või kooli tussiruubides kardab plätjusi, et ja jõudused ei jääks sulle tallala kinni. Kui ma ennem kirjeldan, mida halba seine teevad, siis tegelikult teevad nad ka palju häed. Kui nendega koostööd teha, on võimalik saada kasulike anargaanilise aineid. Seda, kui erinevad liikorganismid, näiteks seen ja vetikas, elavad koos ja on üksteisel kasulikud, nimetakse ka sümbioosiks. Suured sendega koostööd teged on taimed. Lausa 90% taimedest teevad koostööd sendega. Ilma senteta ei saaks taimed lihtsalt hakkama. Koostöö näeb välja nii, et seeneniidistlik kasvab taime juure rakkudesse või nende vahele, et aidata taimidel saada erinevate toitaineid ja vett. Seen ise saab vastutasuks jällegi süsivesikut, näiteks klükoosi. Sellist sümbioosi nimetakse mükoriisaks. Mükkoriisa kaitseb ka taimi erinevate putukate ja erinevate haiguste eest. Hiljut on leitud, et mükoriisa ei ole sümbiooses ainult ühe taimega vaid mükariisad moodustavad suure võrgustiku metsas erinevate taimede vahel. Nad kontrollivad toitannete liikumist erinevate puude võõsaste taimede vahel, hoolitsevad noorte taimede eest kui ka annavad taimedele hoiatu signaale, näiteks kui metsas ühes otsas hakkavad ürasked ründama puid on avastatud, et üks puu võib tänu mükkoriisa võrgustikule suhelda vähemalt 47 erineva puuga. Nad suhtlevad oma vahel. siit tuleb ka põhjus, miks me peame vanu puid ja metse säilitama. Mida vanem on puu, seda suurem on mükkoriisa võrgustik teiste puudega. Ja kui vanad puud maha võtta, siis on avastatud, et ligi 50% võrgustikust kaab mis võib kahjustada kogu metsa. Aga sentel on arvestatav positiivne roll ka inimeste maailmas, näiteks toiduaine tööstuses. Lisaks sellele, et Eestis on üle 400 söödava seene, siis ilma senteta ei saaks teha hallitusjuustu, salami, vorsti või soojakastet, mis tekib just tänu erinevate liiki sentele. Lisaks kasutab sinu vanameel ka aktiivsed pärmi, täpsemalt pagari pärmi, et küpsetada sai. Ilma pärmseenata ei oleks maalemas ka maailmas alkoholi. Teine oluline seente kasutusvalkond on meditsiin. Esimene antibiootikum penitsiin ehk esimene ravim bakterihaiguste vastu valmistati sellisest seenest nagu pinser hallik. Selle avastaja Aleksander Fleming avastas selle kogemata, kui läks oma laborisse ja avastas, et uups, katseklaasis olid bakterisöötmed hallituma läinud. Aga ta märkas, et enti ümber oli bakterivaba ja hakkas täpselt uurima, et miks. Ja sealt tuli antibiootikum, sealt tuli revolütsioon, bakteri ravis ja sealt tuli Flemingule, Noobeli nii siinireele. Kokkuvõtteks esiteks, rakul on sarnasusid nii taime kui ka looma rakuga. Tal on rakukest ja vakoolid nagu taimen, aga rakukest pole vaid vaikitiinist. Teiseks, Sentel on väga suur tähtsus eluslooduses lagundajate, sümbiontide ja parasiitidena. Sümbiont teeb teise organismiga koostööd, parasit elab teise organismi arvel. Kolmandaks, inimeste jaoks kaasab seendega nii negatiivse külge nagu seenhaigused ja toiduriknumine, aga ka positiivse külge nagu seente kasutus, toiduaine tööstuses ja meditsiinis. Aitäh, vaatamast ja elame veel!